C, ez van a ja, ja, ja. Ne,sérül a fiúk gyertekre! Ne,sérül. Hát. Hát. Köszönöm, Pavel, Péter, Moszkowban. Jólpa, Pazorával képet csinálsz. Itt van benne R1 is, ugye? Igen. Van ott R1 is. Elmegy ezen is jobban Elmegy, néz. ott már nagyon kikönyököl az a... De még az R3 is. Uh -huh. Azért ennek egy r Ott például Hát ez nagyon változás, mert nem gyártják. Búúú, nyugodtan megmondhatod. -e. Igen, nem fel, fogunk irigykezni. Hát én szerintem nekem, nem emlékszem pontosan, de olyan 80 ezer körülben volt. Tehát nem volt olyan sok. Én ezt teljével használtan vettem, de gyakorlatilag nem nagyon látszott rajta. Lehet, Aha. hogy aztán kilencben, most nem tudom már pontosan. Nem nagyon látszott rajta a használat. Ö, de... Hogy már mások is játszottak vele az a használat. Nem, ami a bubu kezében van.